Tak určitě bych si přála dobrý zdraví a abych mohla cestovat do České republiky častěji a, a práci, která mě baví. Tak určitě bych chtěla a cestovat, třeba procestovat celý svět. A dál, co bych chtěla tři přání? Asi bych chtěla něco neoriginálního, jakože mm, pevný zdraví pro sebe a pro své blízké, přátelé, rodinu. Um, no a potom nevím asi něco ve stylu štěstí, zase pro sebe a pro své blízké, nebo hmm. něco v tom smyslu. Tak asi zdraví pro sebe a svoji rodinu a kamarády. Uh, štěstí, chtěla bych dokončit školu co nejdřív a mít práci, která mě baví. <laughs> um, řekla bych, že bych byla ráda, kdybych mohla mnohem víc uh, vidět rodinu. To by bylo jedno přání. Uh, druhé přání by bylo asi uh, mnohem víc cestovat. A třetí, já nevím, asi pomoct jiným.